Вітаю, друзі! Ну що, виготовив я отакі табуретки, три штуки. Колись я виготовляв їх, і був такий в мене кадр, як я робив саме оцю кришку до цієї табуретки. І дуже було багато запитань, як правильніше його це все діло зробити. Тому, поки немає світла, от, тому вам вирішив це все діло пояснити, розповісти, деякі хитрості, можливо досвідчені столяра вони одразу самі зрозуміли, а дехто недосвідчений, можливо, комусь це і пригодиться. Дивіться, виконував роботу, я от такою фризую. Проста китайська фриза. Дешево, можна виконувати отакою, от можна поекспериментувати, попробувати отакою от гантельною фрезою, от, можна більшою, можна поекспериментувати фігурними е, фрезами, е, якимись, щоб був кращіший вид, можливо глибше робити, е, щоб було ну, дуже ідеально гарно. Ну, на даний момент я виконував таку роботу. Це для тих людей, у кого немає ЧПУ станка, але хочеться щось зробити, таке подібне. От, колись я навіть виконував роботу на ліжкові даному, дуже-дуже давно. Теж робив, тільки були ну, більші кубики, я виконував таку роботу. От, і теж воно дуже гарно виглядає. Таку, можна сказати, як, як правильно її так наректи, Е, такий хе, вид таких кубиків можна примінити будь-де, хто хоче. От, мій спосіб ідеальний, я колись хотів робити це уголком вручну, але я зрозумів, що воно буде криво-косо і не гарно, тому я все-таки думаю, буде довше, але буде красивіше. З чого краще почати? Насамперед, ми коли поставимо фрезу від центру фрези до краю фрезера ми заміряємо е, наше, як то кажуть, нашу відстань, яка виходить по центру фрези. В моєму випадку вийшло 7,2 мм. 7 см, 2 мм. От, е, розмічаємо ми тоді табуретку. Я от беру такий уголок, кутник, кидаю на 45 градусів з однієї сторони і отак з другої сторони, от, щоб було видно так. Потім беру будь-яку рейку або лінійку і це все діло розмічаємо і виходить в мене лінійка якраз по центру, от так. Коли оце по центру ми все розмітили да? і от, наприклад, нам потрібно, ви вже тоді притулите і побачите, як у вас буде йти. Я ставлю по лінії тут, так як там ви бачите, на відео побачили спочатку, і проходить аж оця каналочка. Потім ми зміщаємо і так проводимо, поки не, не дійдемо аж сюди. Дойшли сюди, от. Вже бачите, що нема куди вам зміщати це все діло, ви вертаєтесь, там десь виходить на цю полоску і по центру, по центру нашого оцеї всеї уголочка отута, ви виставляєте планку. Теж само прижимаєте і йдете до цього краю. І так само навпаки отута. От. Так що такого складного, можна сказати, нічого немає, але одна така штукенція, що вам потрібно прорахувати цю планку, яка повинна бути по ширині. Якщо в мене від центру вийшла 7,2 мм, то планка в мене чомусь вийшла 7,1,5 мм. Отак так я її так зробив, щоб було по... Ну, більш-менш по рисках. Дивіться, щоб не лякалися, коли ви йдете, йдете, йдете, буває трішки, трішки, трішки, трішки набігає воно, тікає, да, ця планка, і ви можете лякати, що спочатку у вас по рисці воно не йде. Ну, і запевняю вас, коли ви все це діло робите, у вас виходить воно візуально все рівно. І навіть якщо перемірювати, От, то виходить у мене лінійка 30 міліметрів, а якщо по центру брати, то виходить 28. Отак. так. Давайте, дивіться, беремо от 60, давайте от так, от 60, фокусуйся, вищепні, 28, і давайте десь отут от 60, 28. І от такі і отак от давайте вже. Бачите, от 60, виходить десь 28. Можливо, там якісь здвиги йдуть так по декілька там по півміліметра, да? Але візуально все воно ідеально виходить, так що замовник переміряти кожен кубик не буде. От, я, ну, я так думаю. Можливо хтось скаже, що не сильно точно там все, ну на мою думку воно дуже гарно і вийшло. І якщо ви будете робити подібну таку канавку, раджу її робити глибшу ніж оцю, бо коли ви будете виходити, у вас постійно тут будуть такі всякі задерки. Я вже робив, і в мене була така трішки проблемка. Тоді я е, зрозумів, що мені потрібно перенаструїти станочок і робити по-інакшому. Бо в мене була така глибина. Я робив і по колу, по всьому в... тут трішки, коли виходив, зачіпалось, і я потім пройшов і ще раз глибше е, оці всі. Канти, і мене, я зрозумів, що потрібно це робити глибше, а це мілче. Тоді виходить отак. Я думаю, що немає нічого складного, От. але в деяких таких моментах можна поекспериментувати. Звичайно, із гантельною фрезою трішки буде складніше, бо немає гострого кута, або, можливо, є така фігурна, де з гострим кутом, От, щоб постійно потрібно буде перемірятися, да, і передвигати, як то кажуть, планку кожного разу, і треба переміряти. Можна, звичайно, колись я, якщо буде така нагальна потреба, я можу зроблю якусь подібну приспособу, яка не буде потребувати якоїсь розмітки, от є в мене таке в планах трішки якщо буде в мене час, я це все реалізую і вам згодом покажу от, а отак от ніби все, що хотів вам сказати так що, друзі, отака, можна сказати, операція з даним фрезером, це для тих, у кого нема ЧПУ От, а хочеться щось таке зробити. На таку кришку в мене вийшло фрезерувати десь півгодини. Кришка розміром 30х40. На ну, наче і не мало, і не багато. Більше, по більшій частині постійно потрібно передвигати планку, перезажимати струбцинами. Звичайно, краще брати самозажимні струбцини, швидше зажимати, ніж різьбові. От. Але і треба дивитися, бо є такі самозажимні струбцини, що нічого не зажимають, щоб не поїхала фреза, хто зна куди. От. І, звичайно, тягти це все акуратно щоб не, їхав, не бігав фрезер. Я тягну під одну планку, можна звичайно зробити прибамбас, щоб було по обидві краї планки і тоді от тягнуть. Ну, я ще раз скажу, що це потрібний час, якого зараз нема. Зараз вимикають це світло і дуже важко працювати не тільки мені, а й всім столярам. От, бо тільки настроївся, появилося світло, тільки настроївся, як його вже вимкнули. Да? От така проблема. Ну що ж зробиш? Будемо терпіти, якось треба це все діло пережити. Наш сусід гепнувся сильно бульно головою і лікуватися геть не хоче. Ну що, друзі, у мене все. Усім мирного неба, міцного здоров'я! І всім до побачення!